بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آج میں بنائی ہوئی ہوں چکن اچھا یہ پڑا ہوا ہے چکن یہ پڑا ہوا ہے شملہ مرچ مرچ اچھا یہ پڑا ہوا ہے پیاز پیاز اچھا ادرک اور لہسن پڑا ہوا ہے اچھا آئل پڑا ہوا ہے اچھا ٹماٹر پڑا ہوا ہے اور یہ مسالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ انا پڑا ہوا ہے اچھا Thank you. اس کو چکن ڈالوں گی اس میں چکن ڈالوں گی میں چکن فرائی کر لوں करके में तो तो आ रही है है इसके बाद टमा यह देखे डाल दिया अब मैं इस इसको میں مصالحے ڈال رہی ہوں اب دیکھتے میں مصالحے ڈال رہی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تیار ساتھ کے رہیں گے اس آج جی السلام علیکم میری بہن پیاری بہن وعلیکم میری بہن کیا بنا رہی ہے آج آج میں چکن چیلی فرائی بنا رہی ہوں اچھا چکن جیلی فرائی بنا رہی تھی آج آپ کو بہت اچھا لگے گا آج یہ میں عید کا دوسرا دن آپ کا کیسا گزر رہا ہے میرے لیے بہت اچھا گزر رہا ہے آج میں عید کے دوسرے دن میں چکن چیلی فرائی بنا رہی ہوں وہ ابھی آپ کے لیے بنا رہی ہوں آپ کو زیادہ کو خوبصورت لگے گا آپ کو یہ بہت زیادہ مزے کا لگے گا अगर मजे का बना मैं आपको इनाम भी है, ठीक दूंगा मेरी बहन मैं अभी जाता हूँ कोई हैं। कर रहे हैं। माशार। माशार है, कर मैं आता हूँ, खुला का دارم دارم شم بیاشم ہوں ٹماٹر اب میں اس کی خوشبو بڑے مزیدار کی آ ہے یہ بہت مزے کی بنے گی چکن جیلی فرائیز بہت مزے کی بنے گی آپ سب کو بھی بہت پسند آئے گی اور میرے جو بہن ہیں ان کو بھی یہ بہت جی گیا. اور माशार। माशार। خوبصورت, بن خوبصورت بنے ये میں گارڈ <laughs> <laughs> خوشبو ماش... اب ہم لوگ اس کی میں نے چکن چلی فائز بنتی ہے خوبصورت بنی ہے میرے چکن فائز بہت خوبصورت بنی